Voiko aurinko räjähtää? No, tavallaan joo, mutta oikeastaan ei. Siis aurinko on liian kevyt tähdeksi, että se voisi räjähtää niinku supernovana. Mutta tossa noin viiden miljardin vuoden kuluttua, kun aurinkosta on tullut niin sanottu punainen jättiläistähti, niin se tulee puhaltamaan sen uloimmat kerrokset avaruuteen. Ei oikeastaan räjähdä, mutta puhaltaa. Ja sit sinne keskelle jää valkoinen käpyö ja sen ympärille tulee planetaarinen sumu.